الطاويل عالي بروتكشن سوابق سوابق سوابق سوابق سوابق سوابق سوابق مسطر وشارب في ليا تجارب واقف بطولي وبحارب اشوف مين فيكو كبيركو سوابق, سوابق سوابق سوابق مقطع رخصتي بخصم مع نفسي دايرتي تفكر وتيجي في سكريتي يا انت مش قد قلبتي هشخق عليكوا ابو كده تكون معرض او نطه معلم ومخيط في الشنطه هاخدكم محطه محطه هاخدكم محطه محطه صحاب اصحى انت جاي في امتداد عندك بنك واصرف منك, منك الحساب <متصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لو على انا دغري قلبي جاي معاه تحت بيتي مش هتعدي من تحت بيتي مش هتعدي للكلاب عمر عيشته حلال في كلام كله غير اللي اتقال بقى بطل مش شغال ابو قديم وازاي منقوش على الحيطه شغل عالي بيحب الزيطه دق زق عالي صوتك يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابويا يا ابو يا ابو ابويا كله عادي كله ماشي كله نط في بس ما جاشي شوف حضوري كله ملي كله ملي اتخنى فيكوا جري لما شاف الهشيء شوف حضوري كله ملي كله ملي اتخنى فيكوا جري لما شاف الهشيء بفرح احضر رولي دفتر هوبا سنطر جه وعفر بفرح دوري دفتر خطة صمتة وعفر دوري بينا دوري بينا دوري بينا الرجالة حطوا الحن في العجينة دوري بينا دوري بينا دوري بينا من غير تفكير بنشد ونشيل اللي علينا شفرتي في بقي حاططها اعدائي بتقولي هيجها حارتكم راكبها وسيئة معلم عليها وخبطة خنجري متصفر مسنون قريني على الارض ملعون بطولي سوابق وسيق اسطولي محترف في سحب الوشوش بديتكم في الشر وتعلولي يا مسطر مش شايف كل كلامك كارف في مطجع لصهاش وانت اساسك التالف <تصفيق> ابوش انا بمشيكم ع الحيطه في ممنوع يزيط لا هلعب بوش الخريطه لك واحده من جوه سباب خش اللي الاكتئاب سوابق سوابق سوابق سوابق سوابق سوابق سوابق سوا مسطر وشارب بالعطله ليا تجارب